فشلت مو معقول لا هندسه ولا اسلوب بشخط على طول ارديك بذهنك مرغوب فتطلع مشلول ان القوه بصوب وانت بصوب شاطينك بالجوله الاولى بيتوثق من يوتيوب الدنيا حظوظ وحظك المنحوس حطك ضدي وانت خاسر التحدي فلا تعيش دور انك ندي من الجوله ما بتعدي يترك الهياط خل عنك حاطينك ضدي فوق جوله يبون يتخلص منك واذا كنت مسمات موت فانا مجسد كل الشرور بعد الجوله بتكتئب في دارك ما بتشوف النور من بعدي بتطيع شهور مو شيء جديد مود مستحيل اسلوبك زق روح غني نشيد خاسر مسكين حلمه يصير رابر لما يكبر بس حظه غدر فيه وجاب ضده رزق اغني انشهرت بدسات بلسيتين سيتين ما تنفع لك بظلمك في دي الجوله اكثر من ظلم القرعه لك يغنيه وشادها ويضخم صوته بكم ايفيكت واضحه عقدته من نفسه فبنعطيه ديسريسبكت الكل متحمس لذي الجوله لاني بطقك فيها وانا واعد الكل ان الجوله ما بتعديها مجموعه فشله وكل واحد احياطه زاد قد قلتولهم حطولي خصم يجمل بس ما فاد اسمع عاد نفس لاني بقسيك وقبل ما تخش بطولات اتعلم تمشي على البيت ما بتفيدك سرعه دامك فاشل بالكتابه ما راح تفوز الجوله وبتطلع منها باصابه الكل يقر بفشلك الكل يقر انك غشيم الكل يطالب باعتزالك كانك وزير التعليم دامني فاضي وخليني ادخل اتسلى فيك ودامت ما سمعت اللي شيء فكل بنشاتك تاليف وانا متشره اني ادسك اسمك في البطوله عار وما كان ودي ادس لكن ما عندي اختيار يفشل رابر بعمان ستوري ما بيستر غباك باري الواحد الميزان يوزن كل اعمالك وانت رابك تلوث سمعي راح اوصفه بعفن ودامني قاتلك بسطور فبجهز لك كفن ابتنشات من البطولة ما بتستوعب القوة راح احرقك مع لحني ما بتطلع مشوه محد ما معتبرك رابر الا انت فلا تحتك السب مو مسموع فللحلوة كم صك واذا تبي مثال للطول تعال شوف سنبول طاقك باللحن احنا الاول مستواك ما هو مقول وهياطك بس قول فرجوك وقف غباء فيس الضحكة بالستوري بيتحول فيسبوكات ولقيتك عالبيت شاتل فراح اكون لك قاتل بعد الجولة اسباب مجهولة بتطلع حامل امسي مود مسكين ما يعرف عني اي شيء لا وجود لها الحين ما ظن انه باقي حي بكلكم سفح وقتلكم واحد واحد بالدور في دي الجولة عمدن قدام الجمهور انزع السعد من يومك بتشوف يومك صار داكن وانت زي الكيس الرملي بنش فيه يردلي ساكن ما ترقي على طيزك بتكون واضحة انا اللي هدمته ما عنده شي غير اللحسة هو رزحة راح بضغط على خرقة بتفلة شوفني رزحت شحبته وبطلته وفسته كبس شوي بفك عليك خيوط بدون شروط هالخصم بفكه وهو طيزه على شكل مخروط قلت بستوري اني ما ابغى خصم بدون تراكات جابوا لي خصم ما عنده تراكات وفوقه بينشاد هذه المره الجايه يدخل البطوله ويغير الحساب دس كويلي فكر انه رابر ممتاز يلا انبطح وسك الباب واذا فضلت تعال اركب عليه وتخيل انك مركوب المود فاضي تعال بعد الدس وقول انك مشلوب المود ده حسر يومها في الدسات عنيف لا تزعل بعد الدس تحاول تدخل معاي بيف دي انقر في البطولات وما تكون انت اول كيف ازعاق صاير من حولك ما عندك كلمه عربيه قام تدفر من فلقه رازحة الفلق ما حد يفارح عقلي عقل جدي حتى تسموني في الراب البارح <تصفيق> من اليوم اقول رابع ما نصلي طحت من الشارع المبدع قادم القادم البقا يحبوا يكونوا التوابع اصنف كلمات بس البطوله هذه شويه من الخفايف شافوا اسمي امس في القدوه ورجفت الشفايف واحد فيهم فصلح كلماتهم من الارشيف في 15 دقيقه خلصت عليك في البيف دائما اكون الشيس <تصفيق> ناث في الدمه ماشي ذا الرقيق من الدسات ما بيقدر يمشي شكله داخل بطوله عشان يتحنف في الكرسي الغبي داخل حسابي يدور بنشات من دسي ما غير عارف انه بيتحنف هذا الزنواه المخصي ما استغرب إذا زعلوا بياخذ الموضوع شخصي لا تثمنيك على الجمهور تسبك ويلي بدسك واضح شكلي ضاغطك بفكري وانا برا بعنفك، عنفك وانت قالت محا من قوة السطور شد عادات ومشيتك لا تمشي كانك نور الغندور يلا غيب تحنك للحكام وما استغرب صور خرقك بتشيل لا الطوير يا رحزر وانت تمص الخيار يا المسكوك يا الخطر رزحار لما يكتب كانه شغاله شارده وانا جاي افتح كانه راس كل كان يفك زنده اشوفك كانك جاريه تحاول تستشرف على البيت تتوتر وانت تكتب كانك زانية بس ارحم من توبمنت